رحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علماً وعملاً وفقهاً في الدين حياكم الله أيها الأحبة الأكارم في هذا اللقاء الإيماني المبارك ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه احبتي الكرام لقاء اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى الهادي جل جلاله يتساءل الإنسان كيف تهتدي هذه المخلوقات في هذه الحياة هداية إيمان وهداية دلالة فالله عز وجل هدى الإنسان وأعطاه من الحواس وأرسل له الرسل وزوده بالعقل حتى يهتدي إلى خالقه جل جلاله الذين قالوا أن الإنسان يهتدي هكذا بالطبيعة سئلوا سئلوا هذا السؤال البسيط على ما ترتدي الملابس في الشتاء ليش تلبس؟ لماذا تلبس الطاقية وتغطي رأسك إذا نزل الثلج أو المطر تحمل المظلة لماذا إذا جعد تأكل الطعام هذه تحصل مع المؤمن وغير المؤمن هل هذا الذي تفعله هكذا بلا سبب حتى سئل أحدهم بأن هذا الحذاء الذي تلبسه ما وظيفته ليش ما تمشي حفيان قال مشان حماية القدمين من الشوك من الزجاج من الحصى فيا أخي إذا كنت تعرف السبب لملابسك وتعرف لماذا تلبس الملابس الشتوية في الشتاء والملابس الصيفية في الصيف الا تعرف لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى اذن الانسان يستطيع ان يصل الى الله سبحانه وتعالى وان يستشعر عظمه الخالق وايات الهدايه في كل شيء وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد الذي قدر فهدى ليش هذه العيون اللي خلقها الله سبحانه وتعالى ما كانت الرموش مثل المشابك ليش هذا الجفن يتحرك مثل المساحه والجمل خلق الله له غشاء غشاء يعني مثل النظاره الشمسيه مثل النظاره الواقيه في الرمال تقوم عواصف رمليه ويمسح ولا كان في شيء ينزل المظلة ويغطي جفن داخل الجفن شو هالاية؟ شو العظمة؟ هذا الصقر يحلق على مسافة كيلو متر يرى فريسته والانسان ما هو مطلوب منه يشوف من ثلاثة كيلو متر الله اعطاه على قد ما يلزم الذبابة اللي ضرب الله الاعجاز فيها سبحانه وتعالى فيها عين الذبابة ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف عين وعدسة موصولة بالدماغ من وين ما تجيها تطير هذه الذبابة اللي عاجبه أحد ضرب الله المثل فيها والعدسة اللي تصور فيها الذبابة أدق من كل الكاميرات اللي وصلت إليها التكنولوجيا الحديثة هذا يدل إن الإنسان يفكر. البعير يأتي هذا شوك وهذا مر المرة الثانية ما يأكل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الصقر يرى بالعينتين ليش؟ لأنه عنده مهام عنده وظيفة ويحلق فيأخذ العظم إلى مسافة كيلو متر ويرميه بمحاذاة الصخر فينكسر ويستخرج ما فيه من المخ والنخاع طير تنظر إليه أنه, أنه هل هذا له عقل؟ الله هداه وزوده بالآلات اللي يعيش فيها زوده هداه بما يضمن حياته بما يضمن حياته والإنسان أحبة الكرام يأتي هذا الجنين ويصرخ من بطن أمه ويبكي ويطلب الطعام وأول ما يحس أن والدته قربت منه يفتح فمه كيف اهتدى إلى الرضاعة كيف اهتدى وهو لم يرى أمه قبل ذلك ولا رضع قبل هالمرة ابن دقيقة يأتي إلى الدنيا فيرضع ويجوع ويحس بألم الجوع هذه هداية الله للخلق يا أحبتي الكرام فالناس محتارين الآن ويختلقون المشاكل في قضية الإيمان قيل لأحد رواد الفضاء هل ترى هذه المركبة الفضائية قال نعم نحن صنعناها قال تعرف أنه عندنا واحد يعني المهن كلها خير وبركه الله يبارك في العمال والصناع يعني لولا اللي كما يسمى مهندس النظافه في بعض البلدان اللي يحمل هذه الاشياء ورات وراتبه راتب وزير قال لولا هذا الانسان اللي يشيل هذه النفايات شو يصير بالدنيا؟ بعض الدول تعاني من قله النظافه ف قالوا له إن الذي صنع هذه المركبة الفضائية هو عامل النظافة عندنا قال مستحيل قال مستحيل قال طيب ليش مستحيل قال لأنه هذه الدراسات تحتاج مهندس يفهم بالصناعة ومهندس يفهم بالحرارة وكذلك صناعة المعدن أي معدن يتحمل الحرارة فوق الغلاف الجوي تذوب المعادن شو هالمعدن اللي يتحمل بعدين داخل المركبه ملابس رائد الفضاء اتظنون هذه هكذا الخياط يفصلها هذه البدله الواحده تكلف ملايين مجهزه مجهزه حتى ما يختنق رائد الفضاء فقالوا لهذا اللي ما يؤمن بالله قالوا هذه عندنا نصنعها أي واحد خياط يسوي هذه البدلة قال مستحيل قالوا يا أخي وليش الكون عندك خلق بدون خالق والبحر بدون خالق والجبال بدون خالق وشروق الشمس عندك كل شيء بلا نظام وبلا هداية هكذا كل شيء خلق بدون الله سبحانه وتعالى ليش يا أخي ليش لماذا لا يكون هناك خالق مدبر للكون الله يهدي هذه المخلوقات ويدبر أمورها فقط لما تصل إلى الله تتوقف وعقلك ما عاد يشتغل أقول لك بدلت رائد فضاء عامل نظافة صنعها وخيطها ولا تصدق تقول مستحيل هذا شو عرفوا بدرجات الحرارة وما أدرى بالفيزياء وبالكيمياء كم من الرواد السابقين توفوا حتى وصلوا بالتجارب تجربة ورا تجربة حتى الآن الرائد يطلع ويرجع ويصور الفضاء اليوم نحن نقول لك هذا تدبير الله وهذا علم الإنسان ما لم يعلم فلهذا الكون مدبر وهو الهادي سبحانه وتعالى ومن أسماء الله الهادي الذي هدى كل شيء هدى كل شيء حتى النبات ليش النخلة ما جعل التمر يطلع تحت الأرض هداية من الله لو وضعت البذرة هذه وضعتها في التراب المفروض أنها تنمو تحت التراب كيف استدلت بأن يكون رأسها إلى الأعلى ولها موسم رطب وتمر هذه هداية الله سبحانه وتعالى حتى للنباتات وللمخلوقات وللإنسان فالواجب علينا احبتي الكرام أن نتوجه إلى الله عز وجل وأن ندعوه بأسمائه الحسنى ونتضرع إلى الله وهذا هو سر أسماء الله الحسنى سر الدعاء أن نفهم معاني أسماء الله ونعيش مع الله بقلوبنا وأحاسيسنا وإيماننا ونتوكل على الله وندعو الله لا إله إلا الله الهادي سبحان الله الهادي نستغفر الله وهكذا ندعوه بأسمائه الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فاليوم بعد هذا الدرس وأنت تعمقت في معنى هداية الله للخلق اللهم اهدنا في من هديت فتشوف الله يهديك اهدنا الصراط المستقيم هذا من اسم الله فعل اهدنا من اسم الهادي اللهم اهدنا فيمن هديت من اسم الله الهادي وهديناه النجدين من اسم الله الهادي فلما تعيش بهذه الحاله وصار معك موقف يا رب دلني يا دليل الحائرين يا الله يا هادي اهدني الله يهديك احترت في امر التبس عليك امر ولا تعرف احد الذين هم من كبار الدعاة في أمريكا قال توضحت لي صورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولكن كيف أنا كنت يعني العدو الأول للإسلام وين في حاجة عن الدين أشوه صورة الإسلام عنده قناة فضائية عنده إذاعات سبحان الهادي سبحان الهادي قال فرحت ورا الغرفة طلعت وفي جوف الليل قلت يا هادي اهدني يا رب أنا احترت وصورة الإسلام تبينت لي أنه هي الحق والآن أنا لو أني أقول أني أصبحت مؤمن بالله ومسلم ربما هذا يسبب لي حرج قال والله ما رأيت نفسي إلا أمام المسجد إلا أمام المسجد وما كنت أتصور أني أرى مسلم بسبب ما يسمونه الإسلام فوبيا تشويه صورة الدين وإذا بهذا الرجل يأخذ بيدي ويعلمني ولا أنسى فضله والرجل ما هو عالم وله فقيه وله من العلماء وله من الخطباء قال فقد تعلمت من أخلاق التاجر المسلم هو تاجر سألته عن الدين قضايا الإيمانية عند كل المسلمين تسأل الكبير والصغير في قضايا الإيمان بالله أي واحد يجاوبك وحصل هذا هنا في هذا المركز جاءتنا كاهنة من الصين عندها خمسة آلاف تابع دخلت هذا المركز قالت عندي أسئلة ما حد يجاوب عليها قلنا بسم الله والله أكبر والله ما سألت سؤال في العقيدة هذه بضاعتنا وهذا شغلنا فوجدت الأسئلة الشافية عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورجعت تدعو أتباعها خمس ملايين تابع لإمرأة تعلمهم السحر تعلمهم الشعوذة تعلمهم عبادة الجن والشياطين فأسلمت في هذا المركز سبحان الهادي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت